Третє місце попало ми теж добре. І Я хочу привітати тих, хто наважився на таку ставочку на Рікардо проти Фетеля. Але тут були певні обставини проти Себастьяна Фетеля у цей вікенд і поломка в п'ятницю. Ну, тут з одного боку, поломка в п'ятницю не дозволила йому працювати над налаштуваннями боліду. І він змушений був використовувати налаштування Дані Рікардо. І тут уже питання, чи було це взагалі проблемою для Фетеля, що він був змушений таке налаштування використовувати. Тому що Дані Рікардо, як тестер, хороша людина. Команда Red Bull це добре знала із роботи із ним, тому й запросили його на місце Марка Вебера, в тому числі, що добре він вміє працювати із технікою. і Його налаштування поки що чудово працювало в цьому сезоні. Тож якщо Фетель дійсно використовував базову, базове налаштування Дані Рікардо в цій гонці, то воно, ми бачили, спрацювало. Він з 15-ї позиції на старті після проблем в кваліфікації ще одних зміг вробитися в топ-четвірку. Було запитання, чи зміг би він, скажімо, із 10-ї, 9-ї стартової позиції, якби не довелося змінювати коробку передач, фінішувати так високо. В мене... Напевно, немає сумнівів, що Red Bull був би швидкий в гонці і навіть за іншою стратегією, але те, що він змушений був так низько стартувати, призвело до такого яскравого гоночного заїзду. Він пішов на тактику трьох підстопів, щоб відігравати час усіма можливими методами. І це дало результат. Четверта позиція. Але те, як впевнено вів гонку Дані Рікарду, ще раз нам нагадує, що цей пілот в команді як мінімум на рівних. Сьогодні веде боротьбу із Себастьяном Феттелем. Для Феттелі є хороша новина у тому, що заміна шасі, яке відбулося перед Гран-при Іспанії, спрацювала. В команді розібралися з попереднім шасі, сказали, що знайшли там проблему, яка існувала ще від першої гонки сезону. Тож, я думаю, тепер у Фетелі буде менше причин скаржитися на машину. І те, як він провів гонку в Іспанії, говорить нам про те, що він повертається в свою найкращу форму. Це такий натяк, що команда «Редбул» в цьому році, крім того, що вона показує найбільший прогрес, вона буде претендувати на перемогу в якийсь момент цього сезону.